اذا كان في جيبي مصحف لاقرا فيه اينما كنت وادخل الحمام وهو في جيبي فهل في ذلك شيء وفي بعض الاحيان اكتب الايات في ورقه لتسبيت حفظها في ذهني وبعد حفظها امزقها واضعها في صندوق المهملات فهل في ذلك شيء افيدونا جزاكم الله خيرا اما دخول الحمام بالمصحف لا يجوز الا عند الضروره اذا كنت تخاف عليه إذا حطيته من خارج ما بيحد من خارج ولا بعد واما تمزيق الايات التي حفظتها إذا مزقتها تمزيقا ما يبقى معها شيء في شيء في ذكر الله تنزيق دقيق وإن لفتها أو حرقها أما التمزيق اللي مو بدقيق يبقى فيها آيات يبقى فيها ذكر الله لا ما يكفي تراها في القمامة ولكن إذا تنزيق دقيق ما يبقى شيء من ذكر أسماء الله فلا بأس وإن دفتها أو حرقتها كان أكمل لأ, لا يبقى فيها شيء في. نعم يوجد في بعض يكون دفنها في أرض طيبة نعم